Температура у нас тут плюс 4 градуси, так? Плюс 4 градуси, У нас з двох до з плюс +2 до плюс +8 вона храниться. Ну це стаціонарний холодильник у нас для того, на всяк випадок, щоб ми в нього, щоб це було для нас за запас. бригада приходить, перекладає туди свої вакцини, бере по одній, по дві дози, кладе сюди в сумку і в холодильник і з нею працює. Медична бригада, яка працює в центрі вакцинації Центру первинної медико-санітарної допомоги No3, привозить вакцини в сумках-холодильниках. Якщо вакцину всю не використовують, її зберігають в стаціонарному холодильнику. «Флакони, які ми відкриваємо, а флакон Pfizer на 6 доз, а флакон Moderna на 15, використовуються протягом робочого дня. Відкритий флакон ми не здержимо на другого дня, і він у нас не зберігається. Ми стараємося підбирати людей наприкінці робочого дня, щоб у нас розливу не було. І збираємо на флакон 15 осіб на, ну, до 15 осіб на Модерну і 6 осіб на Pfizer». Першу дозу вакцини Модерна отримала Світлана Кострубська. Вакцинувалася модерна, прийшла просто в порядки черги, все за 10 хвилин буквально зробили. Все пройшло неболюче, все пояснили дуже добре, так що не варто переживати. Вважаю, що в даний час це є необхідністю, щоб попілкуватися за своє здоров'я, здоров'я оточуючих, і це звичайна прививка». Більше півроку Наталя Приходько наважувалась робити щеплення. Втім, страх перехворіти знову ковідом сильніший. Тим більше рідні, друзі та колеги Наталі вакцинувались. Для щеплення обрала модерну. «Деякі з моїх друзів та колег робили Pfizer і самопочуття після тої вакцини було не дуже. Була температура, трошечки рука поболювала, тому я трошки почекала і коли «Модерна» прийшла до Миколаївської області, я прийшла сюди і зробила це щеплення. Стан нормальний, почуваюся добре і думаю, що далі буде все добре». За словами голови Миколаївської облдержадміністрації Віталія Кіма, Миколаївщина посідає четверте місце по щепленню в Україні. Відбулися деякі зміни. Вийшла постанова Кабінету міністрів, те, що якщо персонал закладу, підприємства щеплений на 80%, їм будуть дозволяти працювати в карантин. Це буде перевірятися жорстко. І я дуже не хочу, щоб друга хвиля карантину тобто нас поставила знову локдаун. Станом на 12 серпня на території області створено та працює 22 мобільні бригади та 108 стаціонарних пунктів щеплення, медичний персонал яких пройшов навчання. Всього з початку вакцинальної кампанії на Миколаївщині зроблено 211 тисяч 454 щеплення. Ніна Булах, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.